Ellipsin e-kirjat palautuvat automaattisesti lainaajan päätyttyä, mutta voit vapauttaa kirjan muiden luettavaksi etuajassa. Tämä anistuu kirjan sivulla, kun olet kirjautuneena Ellipsiin. Voit myös palauttaa kirjan Adobe Digital Editionsin etusivulla. Klikkaa kirjaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse Return Borrowed Item.